Bueno, mi vivencia personal en este proceso pues, fue ver un cambio en la en actitud de la gente y ver cómo la gente se empoderaba cada vez más y tenía ilusión. I bueno, per WhatsApp o per Twitter, no? vaig de, la, de que estaven fent càrregues i allà al Col·legi Ramon Llull, que a més a més va ser on, on li van mutilar un ull al, al Roger Espanyol, i bueno, vaig anar corrents cap allà, perquè, bueno, perquè no sé del meu col·legi no? de, de quan era petit. Emo emocionaar-me fent fotografies a, a l'u d'octubre, que és una cosa que m'ha passat poques vegades i emocionar-me també sobretot per, per aquesta expressió díguéssim de, de moviment col·lectiu no? de, en el fons de, de, de poder Popular. Feminisme, aquest que és com ara com més extens, no? més obert, eh, per mi aquell moment va ser molt màgic aquell dia alvuit tema. Aquí podemos ver un recorrido, recorrido del último año y medio, unas 240 fotos o 250 fotos. Entonces yo he intentado documentar el máximo de eventos y de, de situaciones que se ha vivido durante el proceso. No solo de los independentistas sino también de los del lado contrario, digamos Tabarnia y otros eventos un poco extraños que han sucedido en la ciudad de Barcelona. Pero también podemos encontrar, pues, eh... Manifestacions de volem acollir, eh, que tot i que fa ja uns quants mesos eh, va ser molt important i que va portar molta gent al carrer, eh, també podem trobar els accionistes, també trobarem la pa. I... Simplement és el reflejo gràfic de tots els eventos que ha hagut durant aquest període. Que És molt, molt eh, important eh, el treball, la feina que, que fan eh, grups independents com, bueno, com, com el nostre. No?